Саша, расскажи, как у вас дела, как Олеся там. хорошо, тихо. и поднял Да, я, я заметил. Давай, люблю, цілую вас. Давай, пока, пока, пока. Давай, Тьом. Так вже протягом місяця спілкується подружя Глущенко. Намагається телефонувати один одному щодня. Проте у місцях виконання бойових задач не завжди є зв'язок. Стараємося розмовляти просто на якісь битові теми, як вони, що вони робили там в день, що донька там. Що нового вона зробила? В неї просто якраз такий період, коли вона росте і змінюється кожен день, там якісь нові навички, там її місяці, роки, три місяці, то вона така, якраз розвивається, період становлення там. Коли почалася війна, родина була готова. Більшість речей було зібрано. Олександр вже мав плани, йти до лав територіальної оборони. Я прокинувся, сказав їй собирати речі. Там ну, донька спала, а дружина вже почала опять ранку собирати речі. І... Потім там я вже приїхав о 9-й, ми там дозбирали якісь речі їхні, я завантажив їх у машину і ми поїхали. Ми зібралися з хлопцями у нас на штабі, обговорили план дій, там заправили автомобілі, поки не було ажіотажу. Та і все, потім я вивіз сім'ю свою і приїхав в місто, і ми всі вступили до лав територіальної оборони. Зараз Олександр майже весь час перебуває за містом, виконує бойові завдання, тренується. Востаннє був у Миколаєві півтора тижні тому. Вперше з початку війни є каву. Сьогодні має вихідний. Привезти себе до ладу, знайти батарейки та необхідні для тереборони – плани на сьогодні. «Ми приїхали теж там з завдання. Поки у нас такий відпочинок, так сказати, пару днів. Я бачу, що там місто змінилося, тому що там я Тиждень тому там виїжджав в місто, просто ну там проїжджав, бачив, було трішки так: ну людей мало, автомобілів мало. Зараз дивлюся, люди ніби трохи приходять до себе, там йдуть на роботу. Це дуже добре, що у нас ну, починається життя в місті. Місяць війни був важким, але страху немає, говорить Олександр. Дівиться спогадами за цей період. Дуже багато людей їхали там з Херсонського напрямку, багато дітей. Сім'ї, які втратили своїх родичів, і діти, які втратили батьків, і евакуюють їх всіх. Це, напевно, найважливіше таке. Із інших напрямків, де були ворожі обстріли, люди поранені, їхали з різною тяжкістю поранень. От якихось легких поражень м'яких тканей до важких поранень, де людина на межі смерті. Шикування, тренування, укріплення позицій та виконання бойових завдань – такі нині будні Олександра. Мотивація єдина – перемога. «Країна у нас одна і її потрібно захищати. Я хочу, щоб моя донька жила в вільній Україні. Саме головне». Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.